بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الآن أشرح لكم قصة انهيار السد العالي ولماذا ينهار السد العالي وذلك من خلال الأديان الثلاثة بالإضافة إلى الأحاديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث علي ابن أبي طالب عن مصر. وكل هذه الاحاديث سوف اذكرها لكم وكذلك مسلسل سيمسون اللي هو المعزي الاليف برضه ذكر الطوفان في مصر وغرقها يعني اماكن كتيرة متفرقة فيها العلامات ديت بالاضافة الى ان يعني انا اتجهت لهذا الاتجاه بناء على معلومات من عام 1997 انهيار السد العالي ده معايا من 1997 وليس وليد اليوم عشان ما حدش يفتكر ان انا جاي اعكر يعني صفو السيسي او اعكر صفو الحكومة وبدعي حاجات مش حقيقية فده طبعا مش حقيقي طبعا لان ده بحث واي باحث له الحرية في ان يختار البحث بتاعه بناء على نظريته اللي هو بيكونها ويقدم الادلة على ذلك يقبلها بقى المجتمع او لا يقبلها دي مش مشكلته هو لكن هناك ادلة كثيرة عملي بقول لكم نقدر نجيبها كمان يعني اقول لكم نظري والعملي موجود برضو تحت في باطن الأرض من أثار تدل على نفس الكلام اللي أنا بقوله فمع حدش عنده حجة إن هو إيه يقول لي أنت بتدعي الكذب لأ أنا بتدعي الكذب لما أنت تحفر وفعلا وما تلاقيش حاجة يبقى أنا بتدعي الكذب اه لما أنا بجيب لك أدلة نظرية وإنت تجيب لي دليل تاني نظري برضو من نفس الكتاب لازم يكون من نفس الكتاب ما تجيب روايات بقى هاشي من نفس الكتاب يدل على عدم صدق كلامي كده انا اصدقك وكذب نفسي لكن طول مفيش حد قادر أنه هو يكذبني فانا مصدق نفسي طبعا لازم اكون انا اول المؤمنين بهذا الكلام وانهيار السد العالي ربما يكون في 14 مايو 14 مايو ممكن يكون في انهيار السد العالي ده يوم فارق ليه بقى انا بقول لكم 14 مايو لانه كده يكون اكتمل 60 عام على بنائه وبالتمام والكمال واكثر كمان من 60 عام بالسنة القمرية يعني بالسنة الهجرية واكتمل كده بنائه 60 عام من عام 1964 1964 قاموا بافتتاح السد العالي يوم 14 مايو فدي ممكن يكون اقدمها لكم كدليل على صدق كلامي يعني انتوا بقى مش مصدقين الملكة كيلواترا ووجودها والكلام دوت ماشي مش مشكلة يبقى ايه احنا نشوفوا ايه؟, ايه قصة اللي هي السد العالي ديت وهتيجي ازاي ومو احتمال تيجي فعلا ها؟ اه؟ ويبقى احنا ليه لان ال... اصلا من سبعة وتسعين بتكلم في الموضوع ده محدش بيتكلم معايا في اي حاجة يعني من ايام عصر مبارك وبعد عصر مبارك جاء اسمه ايه ده المجلس العسكري رحت لهم برضو منطقة العسكرية الشمالية واعطيتهم خطابات وبعد كده لما جاء الرئيس مرسي محمد مرسي راحت المنطقة العسكرية ودخلت لهم وقابلتهم واتكلمت معاهم وكل حاجة عن موضوع الملكة كيلو باترة طبعا استهزاؤه بكلامي يعني انا بلاحظ كده يعني يعني هما ضحكوا معايا وعادي ومش عارف ايه وهاهاها وملكة كيلو وده ودعيت اللاحة مش عارف ايه وخلاص على كده اخدوا يعني الموضوع باستهزاء وسخرية ماشي بعد كده جاء مسك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رحت برضه في عهده المنطقة العسكرية الشمالية تاني وقدمت طلب لمحمد الزملوط سلمان ايوه محمد سلمان الزملوط ده كان لواء وين ارقان حرب وماسك المنطقة العسكرية في ذلك الوقت وقدمت له طلب بمقابلته وحطت صورتي على الطلب تقولوا لي خلاص هتوافق الطلب بتاعك وهتقابله ان شاء الله قلت الحمد لله في اهتمام كده من الحكومة قلت الحمد لله وقعدين كتبت لهم في الطلب قلت لهم في اي وقت تطلبوني انا اجيلكوا على طول فالمهم المهم حدث اللي ايه قال لي تعالى يوم الثلاث ان شاء الله يقابلك رحت يوم الثلاث قال لي معلش هو راح إيه, ايه منطقة قاعدة محمد نجيب في الحمام بتفقد هناك حاجات ومش فاضي النهاردة يقابلك احنا بنعتذر يعني له ماشي مشيت راح الساعة خمسة او اربعة كده العصر اتصل بي نقيب اسمه محمد مش عارف ايه كده ايه بيقول لي تعالى المنطقة العسكرية الشمالية عشان ايه اتقابل القائد القائد المنطقة له ماشي انت فاضي دلوقتي قلت له اه فاضي اجيلك حالا رحت رايح له رحت هناك قلت لهم انا جاي عشان اقابل القائد قال مين اللي بعتك قلت لهم محمد نقيب محمد كان في الامن طبعا المخابرات الحربية فالمهم دخلوه راح اتصلوا بي قالوا انت كلمت واحد عايز تقابله دلوقتي قلهم اه دخلوه دخلت له في المكتب بتاع الامن ده وقال لي ايه بقى ايه حكايه الموضوع ايه مالكا كيلو باطره والسد العالي والكلام دوت قعدت اشرح له في نهايه المطاف قال لي اه بس ايه وكلمته عن المسيح انه هيجي من مصر وعلاماته كده السد العالي هينهار ومدبه الارض تخرج قال لي افرض طيب حفرنا وما لقيناش حاجه يبقى ايه احنا ضيعنا ايه وقتنا وفلوسنا على الفاضي قولتله إن شاء الله مش هيضيع حاجة يعني يعني إذا كنتوا أنتوا همكوا على الفلوس بس اللي أنتوا هتصرفوها في البحث ده وممكن يطلع حقيقي كلام يبقى أنتوا أنقذتوا نفسيكوا ولو طلع مش حقيقي وانتوا محفرتوش عشان توفروا آلاف الجنيهات عشان بعد كده تخسروا مليارات الجنيهات لو حدث فعلا فاحنا إيه يعني ركنا البحث كده على صفر على الشمال يعني المفروض أي حد يقدم بلاغ. المفروض اما يتتبعوا البلاغ ده لغاية لما ياما يصدقوه ياما ينفوه ويمشوا ورا الخبر ده اللي انا اعرفه يعني المصطلحات العلمية في اي حتة في العالم يعملوا كده يمشوا ورا الحاجة لغاية لما زي ما اقولك ايه يمشوا ورا الكداب لغاية باب الدور وشوف يمكن يطلع كلامه مو صحيح فهم قال لك اخد اصيرها لا مش هيطلع الكلام دوت والمسيح هينزل في سوريا يلا خلاص هو جاب بقى كلمة ايه المسيح ينزل في سوريا يعني معناه ان هو مش هيجي من مصر وبعناها كلامك ده ايه باطل فطبعا الناس مش فاهمه حاجة مش عارفين حاجة واضلوا نفسهم هو ده بقى ايه اللي ربنا بيتكلم عنه اضلوا انفسهم اضلوا انفسهم بمعلومات خطأ ولم يتيقنوا من صحتها وانا بقى بديكم صحة هذه المعلومات ان شاء الله فنمسكوا صورة الكهف دي كده على قد ما اقدر يعني أشرح لكم فيها النقاط المهمة الدالة على كلامي فتعالوا نروحوا لصورة الكهف ونتمعن في بعض ايه الايات منها حتى نستخلص منها إيه اهم الاشياء طبعا انا اول حاجه هقول لكم عن ذو القرنين نجيب على طول ايه ذو القرنين كده عشان ايه نلخص الكلام بسرعه وبعد كده اديكم بقى يعني حاجه تانية ان شاء الله كده عن سوره الكهف بالكامل ف يعني صورة الكهف مليانة معلومات مليانة حاجات مليانة هنا بقي يسألونك عن ذو القرنين <تصفيق> كل سأتلو عليكم منه ذكرا معلش انا ممكن ايه بتتعتع في قراءة القرآن لان يعني مدرستش يعني قراءة القرآن بطريقة صحيحة يعني ممكن اخطأ فاعذروني يا جماعه ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا يعني ربنا أعطاه ملك الملك على الارض واداله العلم والمعرفه واتيناه من كل شيء سببا يعني بيعرف الاتجاهات بتاعه الجغرافيا ويعرف يعني عنده ايه شويه ايه يعني فراسه كده فارس يعني الفراسه عنده الفراسه حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه العين الحمئه هنا اللي هي العين السخنه يعني عين ميه بتطلع ايه ميه سخنه وعندها غربت الشمس وده دليل على ايه غروب الشمس من جهه سيوه هناك في عين لما بتنزل الشمس عليها بتبقى محمره كده ودي عين سخنه كمان يعني مش عين يعني عين مايه كبريتيه او معدنيه يعني حاجه كده ووجد عندها قوم قلنا يا ذو القرنين هو اسكندر الاكبر في البحث بتاعي خلينا بس نكمل كلامي وبعد كده ايه علقوا زي ما انتم عايزين إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنة يعني أنت عايز تعذبهم عذبهم أو عايز تغطيهم حسنة يعني تعفو عنهم فأنت إيه مع-, مع يعني كل يعني. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا يعني لا يظلم حد بعد كده هنعذبه ويرد إلى ربنا فيعذبه كمان مرة. يعني نعذبه في الدنيا وفي الآخرة، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة ونقول له من امرنا يسر يعني اللي يتبعنا ويمشي في ضلنا يبقى يبقى إيه له جزاء الحسنة ونقول له من امرنا يسر يعني مش هيعمل له حاجة وحشة ويقول له حاجة كويسة ثم اتبع سببه حتى اذا بلغ بقى هنا مطلع الشمس مطلع الشمس دي بقى دي أهم شيء في البحث بتاعي لأن أنا راجل جغرافي ودارس جغرافيا ومعايا ليسانس آداب قسم جغرافيا ومبتكلمش عن علم أنا معرفوش لأ أنا بتكلم عن علم أنا بعرفه ودارسه عشان محدش يجي يقولك أنت دارس ايه عشان تتكلم لأ ما هو مش لازم يعني اصل القرآن فيه علوم كتير. يعني القرآن ما ينفعش يعني يفسره شيخ بس، لا الشيخ ده لازم يكون مطلع عن كافة العلوم كافة العلوم والتخصصات عشان يفهم القرآن ده كله، فطبعا مفيش واحد في العالم يقدر يفهم القرآن ده كله لوحده، فلازم في مساعدين ليه، حتى ربنا يعني ذكر في سورة الكهف هنا مثلا. مثلا الرجل الصالح الرجل الصالح الخضر عليه السلام لما قابل سيدنا موسى وقال له على معلومات واسرار لم يكن يعرفها سيدنا موسى على الرغم انه نبي وربنا اديه ايات اكبر من ذلك بكثير واطاله العصا موسى وكان يحولها الى صعبان وشق البحر وعمل تسع ايات لفرعون كبيره كل ده وقعت بالك ولم يعرف ما هو العلم اللي عند رجل الخضر فعشان كده ربنا بيقول لنا ان يعني مش كل حاجة لازم يعرفها الشيوخ إذا كان الانبياء في حاجات ما عرفوهاش والمرسلين واعطاها العبد صالح علم تاني فاحنا لازم ما نستهزقش بأي حد يطلع يقول أي علم ولازم الناس تكاتف معايا عشان نقدر نوصل للحقيقة ده اللي أنا عايزه المهم حتى إذا بلغ مطلع الشمس هنا معناها هو مدار السرطان فالشمس لها حركتان حركة الغروب والشروق دي حركة والحركة الثانية هي حركة الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي والربيعي والخريفي دي حركة تانية بتنزل وتطلع برضو الشمس فيها يعني بتطلع اقصى الصعود ليها هو مدار السرطان فهنا مطلع الشمس هو مدار السرطان ومنزل الشمس هو مدار الجدي اللي بيشكل عندنا إيه تبقى الشتاء ومطلع الشمس يبقى عندنا صيف اللي هو مدار السرطان وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم من دونهما سترة يعني ناس بدائيين ما عندهمش حاجة تسطرهم من الشمس وكده ما مباني ولا بيوت ولا كزلك وقد أحطنا بما لدينا ما لديه خبرة خبرة يعني أخذ المعلومات ثم أتبع سبب حتى اذا بلغ بقى بين السدين هنا بقى بين السدين دولة حط تعرفهم بقى ايه الف خط ليه وجد من دونهم يعني من غير وجود السدين هو اتكلم عن سدين وعدين وجد من دونهم يعني ما كانوش معاهم السدين دولة او ما كانوش موجودين معاهم يعني ايه زي ما سيدنا موسى قابل الفتاتين دولة اللي هم قوم مش عارف هما أنبياء النبي عنده كان بيتين والبتين دول كانوا بيرعوا الغنم وعايزين يسقوا الغنم دوت فوجد هؤلاء الفتيتين في منطقه بعيده عن مكان الرعاه اللي هما بيسقوا حتى ينتهي من سقي الناس الغنم بتاعهم هما يروحوا بقى فوجد بقى من دونهم يعني مفيش هما مش موجودين معاهم مش حاضرين معاهم الفتاتين دول وبرضو هنا ذكر ربنا إيه وجد من دونهم قوما يعني وجد بقى من دون السدين دول هو بلغ بين السدين اللي هما هيقاموا بعد كده حتى إذا بلغ بين السدين. هنا يعني بقى ايه بينهم ايه مسافة وبينهم ايه مسافة زمنية ومسافة مكانية اللي هي المتر وجد من دون قوم لا يفقهون قولا يعني وجد بقى القوم دولت ناس ما بيتكلموش اللغة بتاعته لغة كلموا لغة تانية قالوا يا ذو القرنين ان يأجوج ومأجوج بقى بلغتهم هم بكلامهم هم اللي هو مش عارف يفسره ان يأجوج ومأجوج حتى بعض الناس المفسرين في القران الكريم بيقولوا ان الكلمتين دولت أعجميتين مش عربيه مش كلام عربي لان ربنا ذكرهم حرفيا بدون تفسير الى اللغه العربيه ان يأجوج ومأجوج مفسدون هي ده بقى السر هنا يكمن بقى يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تبني بيننا وبينهم سدا يعني هنا بيقول لك إيه؟ مفسدين في الارض يعني المية بتفسد في الارض لما بتعلو فوق الزراعة وتغرقها فده فساد في الارض وممكن تتلف المحاصيل الزراعية او تكون غورا ولا يستطيعوا لها طلبة فيكون برضو فساد في الارض فقالوا ايه اجعل بيننا وبينهما سد يعني ايه عامل لنا بين الفيضان والجفاف ده سد السد ده يعني نظم حركه الفيضان وينظم حركه الجفاف الفيضان هيحجز المايه لو جفاف هيطلع لهم المايه هيبقى ايه فيه ايه زي منظم كده ما مش بقى ايه تطلع وتقف وبتاع يبقى في تنظيم للميه فقال ما مكنني فيه ربي خيرا فعينوري بقوة اجعل بينك وبينهم ردما تمام فهيعمل ايه رد دي اول حاجة عشان يقدر ايه يعمل اقيم السد ده وعدين بلغ بين السدين السدين كانوش موجودين اساسا يعني معناها واجده من دونهم بقى يعني غير ومش موجودين هو عايبني سد ماشي والسد التاني هيتبنى في عصر مين؟ جمال عبد الناصر، ليه بقى احنا بنقول في عصر جمال عبد الناصر تحديدا بقى لان هو فعلا هو اللي بنى السد العالي صح؟ وبعدين في حديث مهم خلي بالكم منه بقى لما جه رجل يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هما ليه بيضعوا الاحاديث دي؟ اكيد فيها معلومات مهمه تهمنا يعني مفيش حد هيجي يقول كلمتين كده وخلاص اه طب خلاص بالسلامه لا. يعني ده حديث مهمة جدا مهمة للغاية على الرغم انها فرعية بس دي تشكل منطقة الخطورة في البحث وتحوله الى مسار تاني خالص يعني عندك مثلا ايه قال له ايه انا رأيت سد يأجوج ومأجوج فواحد صحابي راح لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له اني رأيت سد يأجوج ومأجوج في المنام يعني رؤيا قال له قال انعته لي يعني ايه وصفه لي شوف بقى ازاي يعني فده معنى ايه زي سيدنا موسى كده والخضر مثلا يعني ربنا عطى المثل ده عشان ايه ممكن ايه احنا نصدق بعض المعلومات من العبد اللي هم ملازمين للانبياء عبد ملازم للنبي ممكن يكون عنده فهم في اذا حالة صدقه النبي خلاص هنا يبقى ده تصديق لكلامه قال انعته لي قال له رايت فيه ترقه حمراء يعني ايه قطعه حمراء كده حمراء وترقه بيضاء مجرقهه يعني وبعد دي اللي في النص هتبقى وترقه تحت خالص اللي هي ايه سوداء فده يصف هنا عالم مصر ايها الساده المحترمين فا طبعا اللي مش مصدق كلامي في موضوع مصر اهو جت اهي البشرة والكلام مطابق على مصر في العالم في العالم محدش بقى يتكلم ده اول حاجه اول دليل اهو عاوزين تعملوه قرينه اعملوه اعملوه اي حاجه ماشي وبعد كده أقول لكم بقى قال في ايه بقى خمسه وتسعين قال ما مكنني فيه ربي خيرا فعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردنا ماشي واتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخه حتى اجعله نارا قال اتوني افرغ عليه قط يعني هنا بقى قال ايه اتوني بالحديد وبعدين عمل زي قالب كده عشان قالب ليه جانبين طبعا الصدفين اللي هم الجانبين بتوع القالب وتحديد للقالب هيعمله بوابة هيعملوا بوابة للسد لما نفخوا في النار عشان يسياحوا الحديد بعد مساحي الحديد قال لهم ايه اضيفوا عليه قطرة اللي هو النحاس ليه بقى يحط النحاس على الحديد عشان يكون مقاوم للصدى في المية لما يحطوه ماشي فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبة يعني مش هيقدروا المية تعلى عليه يعني شوف اهو كلام واضح كلام واضح تماما يعني ان في حاجة سد واقف في وش مية المية مش هتقدر تعلى على السد ولا تقدر ايه تخرمه وتطلع من تحت البوابة فما استطاعوا ان يزروه ما استطاعوا له نقبة يعني هي دي الحتة اللي هنعمل لكم منها البوابة اللي هي هتقدروا تفتحوها وتقفلوها وما بقى مش هتقدر تطلع عليها المية ولا هتقدر ايه تتسرب منها نقبا وقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكة يعني إذا جاء وعد ربي بمعاد المسيح أو معاد المهدي المنتظر ربنا هيعمله ايه يجعله دكة وكان وعد ربي حقا هتقولوا بقى ايه وعد ربنا كده صح حقيقي لما نلاقي بقى العذاب جنه فعلا فانا مش عايز اوصلكم للنقطه دي عشان كده انا تعب نفسي عشانكم والله انا تعب نفسي عشانكم لان يعني انا كده كده يعني الموضوع ده ناجح معايا حتى لو نجح معايا انا مش هبقى زيكم انتوا هتبقوا في مصيبه كبيره لكن انا إن شاء الله ربنا ينقذني من هذا العذاب لأن في هيكون ناس هيهتموا بيا بعد كده بعد ما يتحقق الكلام ده وينهار السد العالي أكيد في ناس هتيجي تهتم بيا وتصدق كلامي وهيرعوني فهمت؟ أنا مش خايف علي نفسي أنا خايف عليكوا انتوا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع يعني. موج في بعض يعني يتقلبوا مع بعض خلاص يعني بقى هنا بقى زي موج بقى وفي طوفان كبير هيجي ف... يعني الموضوع صعب جدا ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده لان لو قعدت اتكلم في صوره الكهف دي لوحديها هتاخد مني ايام وايام كلام بس فاهمين ازاي؟ في أمثلة كتيرة والقرآن دسم جدا يعني عشان تطلع من هنا حتة ومن هنا حتة عايزك تتكلم كتير أوي فأنا بديكوا المعلومات المبسطة اللي هي تنفعكم في انهيار السد العالي ده أول جزء من القرآن نيجي بقى لإنجيل متى اصحاح اربعة وعشرين بيقول ايه اصحاح أربعة وعشرين إنجيل مت كل حاجة أنا بجيبها لكم من عالنت أهي واقراها لكم عشان تبقوا فاهمين الصورة ماشية ازاي معايا المهم إنجيل مت صحاح أربعة وعشرين بيتكلم فيه المسيح يعني بإختصار كده من أية بقي حداشر مثلا يقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرون والكسر ذا الإسم تبرد محبة الكسرين ده حالنا إحنا دلوقتي ولكن الذي يصبر إلى المنتهي فهذا يخلص وبعدين بعد كده بيتكلم عن إن هناك أحداث عظيمة تحصل في القدس إن هناك جبال سوف تهتز. ويحصل زلزال عنيف ليخرج جميع من في القدس خارجها حتى تكون بيتا لله كلها وويل للحبال والمرضعات في تلك الايام نحذرهم واحد على السطح فلا ينزل ويأخذ في ايه 17 واحد في الحقل في الحقل فلا يرجع الى وراءه لياخد ثيابه حتى لو قارع ثيابه عشان يشتغل مثلا وبعد كده يلبسها. جرغاءات السياط بتاعته هيجري ده في اي 18 مكتوب و19 ويلا للالحبال والمرضعات في تلك الايام وقاعدين ربنا بيقول هيصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت يعني مش هيحصل الكلام ده في الشتاء ولا في السبت يعني معنى كده لو 14 مايو فعلا هيحدث انهيار السد العالي فهيبقى جاي في الربيع لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد والأجل المختارين تقصر تلك الأيام يعني ربنا عن الأيام دي ويخليها خفيفة علينا شوية إن شاء الله لو حصل الكلام ده بعدين بيقول هناذن اه إنقال إن قال فأية 23 هناذن إنقال إن قال لكم أحدكم ها هو المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأن يقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يدلوا لو أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم اللهم يعني خلي بالكم ما تنخدعوش بأي حد يجي لكم أنا المهدي أنا المنتظر أنا المسيح ما تصدقوش حد إمتى تصدقوا بقى الكلام ده لأنه في آية 27 بقى يقول إيه لانه كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر الى المغارب يعني لو تعمل البرق ده في المشارق هيظهر في الحتة التانية في المغرب يعني الجهة التانية هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان يعني يأتي بمجد عظيم يعني ان ظهر في مصر عيسمع في باقي الدول العالم كلها ليه بقى لان احنا دلوقتي نملك ايه القنوات الفضائية المتصلة بالعالم كله يعني في لحظة واحدة هيعرف العالم كله خبر السيدة المسيحة وخبر المهدي المنتظر فاحنا هنا مهيئين للكلام ده يبقى اذا حدوث مجيء المهدي المنتظر قريبا احتمال وارد كبير جدا وبعد كده الشمس لا تعطي ضوءا ولا القمر ولا النجوم تتزعزع فعلامة إن الإنسان في السماء كده وأنه قريب على الأبواب إذا رأيتم هذا كله فأعلموا أنه قريب على الأبواب لكن الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله وأما ذلك اليوم في ستة آية 36 وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي واحد يعني اللي معاه المفتاح الحكاية دي أو النبوءة دي هو الله وان كان الله اعطاها الحد فيبقى عشان نتيقن انه فعلا جاي من عند ربنا مش من عند حد تاني او من عند الجن او الشياطين هم اللي عوحولوا بحدوث هذا الحدث فلو انا بقول لكم يعني ان ال14 مايو ده حصل فيه انهيار للسد العالي فتيقنوا ان كلامي ده من عند الله وليس من عند أي حد آخر، ده بقى إذا عايز عايزين تعرفوا بقى الكلام ده منين أو جاي منين أو الرسايل أو الكلام هو ده الرسالة، وبعدين <hesitation> وكما كانت بقى هي 37 اللي بعديها لا يعلم آآ أحد إلا أبي وحده، وبعدين بقى يقول بقى في هي 37 ملازمة وراها بقى لا يعلم أبي و... إلا أبي وحده يعلم إيه هو ربنا يعلم. امتى هيجي مجيء ابن الانسان كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان كما كانت ايام نوح يعني ايه ايام نوح ايام نوح حصل ايه حصل طوفان عظيم فاهمين يعني ايه ماشي لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان يعني محدش هيعرف بميعاد الطوفان دوت وهتبقوا ايه تاكلوا وتشربوا وتروحوا شغلكم وبتاع عادي ومفيش مشاكل ها لغاية لما يجيلكم الطوفان ده مرة واحدة كده هيكون بقى ايه ساعتها واخذ الجميع بقى ياخد الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان يعني هيكون نفس الحكاية دي. هيجي برضه طوفان هياخد الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان يعني التوراه ولا الانجيل برضه ما بيجذبوش لان احنا بنجيبها من المصادر الاصليه ما محرفه بقى من تفسيرات وبتاع لا لكم من البيور الحاجه النقيه اللي هو الانجيل نفسه الانجيل نفسه نقي ما اي خطا لانه معمول ان نزلنا الذكر وان له حافظون الذكر هي كتب الله كلها وربنا حفظ الانجيل وحفظ التوراه وحفظ القران كلهم كما جاء به المرسل وبعدين يقول بقى ايه كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان اللي هو مجيء إيه المهدي المنتظر او مجيء المسيح هيجي ايه بانهيار السد ده ويحصل الطوفان بقى معنى الطوفان هيجي معنى كده احنا ما طوفان هيجي طوفان الطوفان هيجي في حالة واحدة بس اللي هو لو انهار السد العين فاذا ده بيكمل القران الكريم اللي يقول لك ايه اذا جاء وعد رب حق على هدى وهنا يقول لك هنا ايضا مجيء ابن الانسان يعني هنا بيقول مجيء المسيح يعني اذا جاء وعد رب حق اللي هي علامات الساعة الكبرى هيجعل ربنا ايه دك السد ده وهنا يقول لك ايضا مجيء ابن الانسان هيكون الطوفان فانا فهمت بقى يا جماعة انا فهمت بقى من الاديان ان يأجوج ومأجوج هما الفيضان والجفاف لان في بقى سفر اشعياء 11 وسفر اشعياء 19 بيتكلموا عن مصر برضه بس بيذكروا فيها ايه ان انتوا هتدوسوا على ال... النيل بالاقدام تعبروه وكمان بيقول يباد لسان مصر اللي هي الدلتا ان هي هتغرق بالكامل برضه فكل العلامات والاشارات تدل على ان يأجوج ومأجوج دولة ما هما الا الفيضان والجفاف برضه مفيش حد عايز يفهم ولا حد عايز يسمعني انت حر يا جماعه برضه وبعدين نكمل لك القدايات هنا يكون اثنين بقى فين في الحقل يعني هو بيقولك لك ارض زراعيه يعني يا مصر انت ارض زراعيه وفي اثنين في الحقل ياخذ الواحد ويترك الاخر يعني خساره 50% في الارواح اللي هم في الحقول يعني في المزارع وملازمين النيل دولة هتكون الخسارة النص بالنص واتنين تطحنان على الروحي تأخذ الواحدة وتترك الاخرى يعني برضو الستات هيجيلهم برضه نصيب النص بالنص يعني يأخذ الرجالة والستات اصهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم هنا بقى بيحسنا السيد المسيح ان احنا نعمل اسهروا يعني اعمله وتيقنوا وشوفوا ايه الموضوع لانكم لا تعلمون في اي ساعه ياتي ربكم يعني ياتي ابن الانسان ده فخلي بالنا النقطه دي مهمه فعشان كده انا بدعوكم يا جماعه تعالوا ندوروا وننقبوا في الاراضي دي اذا كنتوا فعلا بتحبوا الكلام ده لكن مفيش حد بيحب الكلام ده اصلا ليه لأن جاي برده من الاديان ومحدش بيحب الدين هما بيدعوا ان هما بيحبوا الدين لكن لو في حد بيحب الدين فعلا هيقول اه فين زي ما انت بتحب مثلا الكلمات المتقاطعه وانا اجيب كلمات متقاطعه هتقول لي اه فين هحل معاك بتاع مش عارف ايه لكن هما عشان ما بيحبوش الدين وبيكرهوا الدين بتاع ربنا وده حقيقي اللي أنا لكم عليه ده عشان كده هم بيتجاهلوني ويتجاهلوا كلام الله، مش عشان أنا مجنون، لا هو الحق قدامهم باين عين الشمس وأنا شرحتلكوا يعني الحمار يفهم كلامي، وبعدين في آية بقى 43 وأربعين، وأعلموا هذا إنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق. لسهره ولم يدع بيته يعق يعني لو أنتوا تعلموا امتى هيجي السارق لو لصهرته سهرته وما خليتوش يتسرق فانا بقول لكم خلي بالكم السارق هو انهيار السد العالي هيجيلكوا وهيدمرنا كلنا وهياخد كل فلوسنا اللي معانا ونبقى على الحديده ومتبهدلين في الشوارع عايزين اليوم ده يجي وتفقد ارضك الزراعية وتفقد وظيفتك وتفقد كل حاجة وتفقد ممكن اولادك او ابنائك او مراتك او زوجك او او او كل ده بلاوي كتير هتحصل انا بحاول اخليكو بعيد عن هذا يا جماعة انا مش ضدوكم لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين يعني كونوا مستعدين ما محدش مستعد معايا خلاص لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان فانا قلت الكلام كله عشان لو حصل انهيار السد العالي انا بريء منكم ومن ارواحكم ومن دمكم واكون يعني مش حزين عليكم كمان لان دعوتكم لما رقي نشف وكل واحد كان يسخر مني ويستهزأ بيه ويضحك عليا ويعمل لي كومنت ها, ها, ها ها ها ها هو ده اللي بناخدوه منكو وانتهى الحديث على هذا النحو يا لله تكونوا فهمتوا حاجة ولو ما فهمتوش حاجة بقى دي مش مشكلتي انا لكن انا قلت لكم جميع الحقائق وربما يأتي 14 مايو بالحقيقة التي ننتظرها فلننتظر معانا برضو رمضان ننتظره حتى يمر اخره وننتظر حتى يأتي 14 مايو هو السد العالي وكمان ربما تكون هي بدايه ولايه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر 14 مايو او يكون تاريخ مولده الله اعلم انا مش عارف 14 مايو ده معلق معايا ليه ومهتم بيه قوي اي هيحصل ايه ما الاحداث وانا بقى بسيب بحثي بقى ايه لله وده مفيش حد عايز يساعدني ولا ينقب فانا بترك بقي بحثي لله هنا هو اللي هيظهر الحقيقة أمامكوا وتعلموها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية والباحث الجغرافي وحاصل على لسانس آداب قسم جغرافيا ومتنبأ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وفقا للأديان السماوية وما انزل بها من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا على حسن استماعكم أيها المستمعون